Mrtví v robě. Už nemám dědečky a babičky, ale dědeček jeden pochází z východního Slovenska z Michalovců s babičkou a druzí od Humpolce z Čech. Vlastně mám už pouze babičky a jedna vlastně bydlí v trhových svinech, které se nacházejí asi 20 kilometrů od českých Budějovic a druhou babičku vlastně mám vlastně bydlí v Blatné, to je vlastně kousek od Plzně, to je jako velké město. Bohužel už nemám žádné dědečky ani babičky, moje poslední babička zemřela loni.